У Хмельницькому попрощалися із 33-річним головним сержантом. Черги за окропом та їжею. Як на Хмельниччині 40-тисячне негазифіковане місто енергетиків жило два дні без електрики. Сьому зиму, бо соняш, навіщо хмельничанин ходить без одягу і взуття вулицями міста? Загиблий військовослужбовець Рашат Оруджев підписав контрактну службу у 2011 році. Був учасником АТО ООС, розповідає батько загиблого Алігулу Оруджев. В прийшов, коли було захоплено, калідор відкривали, і були два брата, не спецнази тут, а на розвідці. Потім він, мені йому мало було спецнази, воно було ще сильніше, мені, кажуть, що мені треба більше страху. Он пришел так, не знаю. Он очень хотел воевать, он хотел побачить перемогу, очень сильно хотел. У него были планы богатые. Он погиб за бахтевщину. Он захисник свою родину. Он не один, он его родной брат, сейчас действующая армия. И десятки азербайджанцев, которые являются гражданами Украины, воюют там на горячих точках. И очень многие наши соответственники,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 Крові. а я полукров-кармянин. Жодного питання, жодного. Ми такі друзі там стали. Та, які там національні питання, які там язикові питання, мовні питання. Попри тим згадує історію із чотирилапим улюбленцем військових. У нас є собака малінова, собака, яка працює, розміновує, шукає, і вона жила моя койка, і собака, і він.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 У загиблого залишились дружина, троє дітей, брат та батьки. Поховали Рашада Оруджева на алеї слави, що в мікрорайоні ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельницький. На 24 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у війну з українськими захисниками загинули 67 940 російських військових. Противник втратив 2590 танків та 5295 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1673 артилерійські системи, 375 реактивних систем залпового вогню та 189 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 270 літаків, 1370 безпілотних літальних апаратів та 245 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 одиниці, спеціальної техніки – 149 одиниць. За 243 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 350 крилатих ракет. то й вже більше години чекаємо, щоб отримати ну трошечки гарячої води. Щоб можна було хоч щось-небудь приготувати гарячого для для своєї сім'ї, для дітей. Ми працюємо 7 годин ранку. Скільки літрів? Ну, літрів вже, мабуть, 200, тільки тут видали. Так у нас по місту ще є три локації. Стараємося, щоб безперебійно була вода. Саме на цій локації є два генератора і дві боржуйки. Це вже у мене третя точка, де я заражаю. Спочатку в одному місці заряджала, забрали, потім в другому. А тепер прийшла до торгового. З хлібом дуже тяжко, тому що не всі хлібзаводи працюють. Привезли дуже трошки сьогодні, буквально за 20 хвилин забрали. І воду шукають, воду розібрали також всю. Зараз всі люди стоять за водою, організований, більш-менш по місту такий підвозять воду сюди, біля торгового, ну, по різних мікрорайонах. Ну, зараз на даний момент просто машини немає. Вона... Поїхала перезаправлятися. Ситуація як ситуація, як по всіх містах України зараз. Добре, що в нас є такі буржуйки, що нас на сьогоднішній день забезпечили. Ми своїми силами от поставили ще мангал, теж готуємо, підігріваємо. Ми плануємо зробити чай для всіх, і в нашій групі ОСБ будемо зараз писати, що чай готовий, щоб підходили, брали і пригощалися. Діти вже їдять за столом, тут варилися пілімені, супчик вариться, і ми зараз пішли за рибою нам побі що зараз буде юшка рибна. Ми ліпимо вареники хлопцям на схід і передаємо. В п'ятницю ми зліпили більше двох тисяч вареників. Така склалася ситуація в місті, що, по-перше, їх немає зараз де зберігати, по-друге, ну, є нагальна потреба, тому ми ці вареники, які ми наліпили в п'ятницю, вони свіжі, смачні, ми зараз роздаємо людям. У нас всі плити, все на електроенергії зараз немає в нас світла, тому ми не можемо ні приготувати їсти, ні нагріти води. Прийшла, щоб взяти вареники для своєї дитини і для себе. «Наше місто досить уязвиме у плані саме електроенергії, тому що у нас все практично на електроенергії. У нас немає ні газу, ні якихось інших видів опалення. У нас була спроба вже о 18-й годині в суботу надати електроенергію, але не витримала напруги мережа. Відключилися, той самий зв'язок м'яс підняли, це дуже добре, тому що ми були повністю без зв'язку. Будуть поетапно включати по, будин, по, два, по три будинки, для того, щоб не перевантажувати мережу». З 2015 року має житлову субсидію хмельничанка Ніна Рябухіна. Жінка каже, з того часу документи більше не подавала. Чоловік подавав документи, писав заяву, писав, що там декларацію заповнював. І в нас іде автоматично, виходить на карточку. Так, гроші, а ми вже там додаємо, тому що субсидія дуже маленька. Літом ми отримували 400 гривень. Взимку було трошки більше – тисяч. У нас одна кімната і нам треба хоча б дві тисячі платити за паномальні. Подавати документи на отримання житлових субсидій з грудня можна до пенсійного фонду, розповідає заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлія Ковальчук. Через уповноважених осіб територіальних громад, також подача заяв, людина може подати заяву в ЦНАПі, в центрах надання адміністративних послуг, і через портал «Дія». То з грудня місяця до цих всіх додається ще мережа сервісних центрів пенсійного фонду України. Також особа зможе подати заяву в електронній формі через портал пенсійного фонду. Юлія Ковальчук каже, такі зміни щодо подання документів сталися через війну. Подача заяви до органів соціального захисту на призначення субсидій, вона прив'язана до території. А органи пенсійного фонду на сьогодні працюють за екстратуріальним принципом. Тобто особа може звернутися в будь-який сервісний центр пенсійного фонду. Для споживачів комунальних послуг щодо призначення субсидій, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Маруняк, змін не відбудеться заяви на призначення житлової субсидії і декларації про доходи та майно. Сьогодні право на субсидії мають всі громадяни, які проживають в житлових приміщеннях. Інша ситуація, коли житлові субсидії не призначаються, за яких умов. Житлові субсидії не призначаються у разі, якщо помешкання загальною площу понад квартира 130 квадратних метрів, будинок 230 квадратних метрів. Якщо є у власності сім'ї автомобіль, термін експлуатації якого не минув п'ять років з моменту реєстрації. Як розповіла Юлія Ковальчук, виплату субсидій пенсійний фонд продовжить через банки та поштові відділення. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цьому зиму Валентин Чайковський ходить без верхнього одягу і взуття. Обмороження мочок вух, це було теж десь, може, навіть і мінус 30, мінус 32 десь так. На вулиці плюс 14 різкі холодні пориви вітру змушують Валентина притримувати на голові капелюх. Тримає закриту позу, тому й не холодно, розповідає Валентин. Каже, від верхнього одягу відмовлявся поступово. Сталося вже після того, як я неодноразово бігав і бувало там, с -с -с легкий одяг надягаєш, тремтиш, розумієш, що нічого небезпечного немає. Це більше внутрішня мотивація, умовно кажучи, що для цього ну, якась зовнішня мотивація не важлива, ну, бо все рівно більшості людям це от з точки зору там загартовування цікаве, але для мене це все разом. Це і пригоди, і враження, і знайомство з людьми. На початках найважче було боротися не з холодом, розповідає Валентин, а надмірною увагою. Це більше з соціальної точки зору, бо дуже велика увага, чого ну, аж настільки не було і постійно, умовно кажучи, нервові тіки, бо виходиш, на тебе всі дивляться, всі дивляться, <хи> отак от, от, і це саме важче. Ходить босоніж і без верхнього одягу, попри те, що має цукровий діабет першого типу, розповідає Валентин Чайковський. Я би хотів ну, застерігати людей, щоб вони ну, не наражались лишній раз на небезпеку, особливо, якщо є якісь серйозні хронічні захворювання, судин, серця і тому подібне. Ну, в мене тільки цукровий діабет першого типу, і я це все контролюю. Хлопець каже, що має певні знання з медицини, бо закінчив медичний коледж. Базовий медичний коледж дав якесь загальне розуміння того, що е, ну, гормональний рівень і е, все те, що людина загалом приймає якісь препарати чи ще щось, воно все може взаємодіяти, як відбувається адаптація, тому подібне. Я зрозумів, що можна ходити босоніж, тільки правець. Головне зробити щеплення від правця, бо це найбільший ризик. Якщо є правець, то це вже ну, смертельний ризик, умовно кажучи. Все інше, місцевий імунітет це може подолати. Взуття одягає лише при мінус п'яти градусах за Цельсієм, і нижче, розповідає Валентин. Так що людина навіть просто для себе вирішила ходити, мінус вісім буде обмороження, я неодноразово з цим стикався. Якщо є якісь захворювання серцево-судинної системи, бронхолегеневої, далі, знову ж таки, треба виключати і психіатрія, і різні, тому що Тут в ситуації раптовий стрес і, і може бути зупинка серця. Якщо людина якби, цим давно займається і вона ходить босоніж по снігу і це вона тренована, то ну, тут вже у кожної людини свій вибір. За словами Валентина, на життя заробляє вуличними виступами. Мій заробіток – це власне виступи і привітання. Привітання, власне, приходжу, виконую певну пісню, поздоровляю. На вулиці без верхнього одягу був при температурі мінус 28, каже Валентин. Мінус 12, мінус 18, це мінус 12 без вітру, мінус 18 з вітром. Три години це саме довше. Мінус, мінус 28 це приблизно пів, десь півгодини в такому діапазоні. Мінус 25 це приблизно 40-45 хвилин.